Liviu Dragnea, ordin dur pentru min subliniere 3 din cabinetul Dencil, nu sunt subliniere F de personal, subliniere I nu aplic mepedepse de la partid. Mesaj dur transmis de pre subliniere din telepsi Liviu Dragnea pentru min subliniere 3 din cabinetul Viorica Dencil. După ce a declarat că legea achizițiilor publice trebuie modificat cu celeritate pentru ce de ani bun de zile diversi subliniere i funcționari din instituții blochează proiecte de amberguri pe care guvernele care s-au succedat la conducerea cerii au vrut să le implementeze, Dragnea le-a trasat o linie de conduit, subliniere i min subliniere trilor condu subliniere de Viorica Cadencil. Eu nu am nevoie să mi se prezinte nume de funcționari publici, ce nu sunt subliniere F de personal subliniere nu aplic pedepse de la partid. Eu am cerut nimeni subliniere Trilor să se uite bine în programul de guvernare. Este problema nimeni subliniere Trilor dacă nu pot trece peste rătice ca unor funcționarii. Eu cred ce pot trece toți, a spus Dragnea.